rozkročenej sobuchem na národní cídě, buď kolem něj proběhneš, nebo rána přijde. Ten, kdo ruce se nastavil, ten neměl pak gipsu, těžko by si představil, že budeš šet v gipsu. Je to zkouška demokracie, když nám někdo na hlavu chčije, se zeptá, jestli nás to hněvá a zkouší to, až řeknem, že to nevá. Nevěřte, komouše, že neublíží mouše, svět si ho už vyzkoušel, a furt kouše. Poslouchejte písničku, klídku při kapíčku, nechte rudou mlátičku, spouchnout nás jak svít. Se zeptá, jestli nás to hněvá a zkouší to, až řekneme, že to nevá. Nad námi se rozkročí a už budeme v pasti, pak obušek roztočí a zvolá služi vlasti. Na pohádky do pazlá, držme se však víry, aby krysa zalezla zpátky do svých. Demokracie, když nám někdo na hlavu chčije, pak se zeptá, jestli nás to hněvá.